Юлія та Віктор Срібні та їхній син Владислав – одні з тих, хто погодився взяти участь у проєкті. Віктор – учасник антитерористичної операції, служив у повітряно-десантних військах. З 2014-го протягом п'яти років захищав кордони України. Раніше родина Кайте не виготовляла, але, кажуть, разом спробують створити найгарнішого та піднімуть його над Миколаєвом. «Бо це об'єднує. Коли сім'я щось робить разом, це об'єднує сім'ю. Одна ідея, одне бажання. Тобто одна праця, яка зближена. Я б хотів би навчитися робити змії. Ну, мені подобаються вони з дитинства, я просто не знав навіть, як їх робити. Тому вирішив прийти сюди. Заняття з виготовлення кайтів відбуватимуться на базі Миколаївського міського центру підтримки ВПО та ветеранів АТО. Участь візьмуть 5 родин. В принципі бажаю, було багато сімей, але ми вибрали на даний час як пілот і через коронавірусні обмеження вибрали 5 сімей. Ці 5 сімей будуть там, 10, занять, 10 заходів, в яких вони будуть розкроювати, вирізати, шити, Машинки Аня закупає. І в кінцевому моменті вони виїжджають на сам фестиваль. В рамках презентації проєкту влаштували виставку кайтів. Представили вісім зразків. Вони різних форм та розмірів. Найбільший – помаранчевий Семіалькоді. Його розмір – 5 на 4 метри. Саме такі, але меншого розміру виготовлятимуть родини. Протягом занять планують створити 50 екземплярів. Ми будемо виготовляти конструкцію Семюля Коді. Це конструкція класичного повітряного змія, корпусного. Ви вже бачили найвеличезнішого помаранчевого кольору, який у нас є в колекції Миколаївської команди. І маленький теж. І от ми будемо робити маленькі змічки, але вони метр квадратний. Вартість проєкту – 75 тисяч гривень. Його реалізація вдалася завдяки гранту від громадської організації «Мрій тій». «Завдяки конкурсу, який я пройшла з «Мрій Ді, із іншими партнерами, пройшла конкурс, отримала грант на матеріал і обладнання. І на базі Центру підтримки ВПО та учасників АТО, саме з цією цільовою аудиторією, ми започаткували цей проект для створення повітряних зміїв. Перше заняття з виготовлення повітряних змій відбудеться 21 травня. Створені роботи родини презентують 19 червня на міському пляжі «Стрілка» поблизу парку «Перемога». Світлана Кльосова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.